Morjes! Puhutaanpa tällä viikolla taas vähän filosofiasta ja erityisesti stoalaisesta filosofiasta. Tuossa ehkäpä noin viikko sitten oli aika herättävä huomio itselle, kun tuota tutustuin vähän tarkemmin tähän stoalaisuuteen ja toki niin kuin ai aiemminkin oli niin kuin sitä kuullu ja ohi mennä ja se on niin kuin jossakin määrin arkikielessäkin käytetään että suhtautuu stooalaisesti johonkin asiaan ja yleensä se silloin tarkoitetaan, että on niinkun kylmän viileä jossakin painetilanteessa ja ei niin kuin, anna anna tuota, minkään niin vaikuttaa. Ja yleensä niin arkikäytössä, jos käytetään, niin se viittaa just siihen, että pysyy viileänä tiukoissa paikoissa. Mutta sitten myöskin ehkä se assosioituu tunteettomuuteen ja kivikasvoisuuteen, että ei niin kuin, oikein ilmekkään värähdä missään tilanteessa. Mutta se taas sitten ei ihan äh, pitää paikkaansa varsinaisesti se Stoualainen filosofia ei tarkoita sitä, että pitäisi äh, olla tunteeton ja suhtautua niin välinpitämättömästi tai kivikasvoisesti kaikkiin asioihin, vaan se korostaa nimenomaan tunteiden kontrollointia. Eli sellaista ajatusta, että kun tapahtuu jotakin yllättävää ja dramaattista, niin pitää ottaa niin kuin askel taaksepäin ja hetken aikaa puntaroida, että mitä tässä seuraavaksi tulee tehdä sen sijaan, että heti ensimmäisenä reagoidaan sitten voimakkaasti tunteella ja monesti Siinä vaiheessa sitten mennään, mennään pahasti pieleen. Mutta joo, se oli sille hämmentävää, kun on miettinyt näitä just elämän suuria kysymyksiä. Ja jotenkin on niin omatoimisesti päätynyt hyvin samankaltaisiin johtopäätöksiin, mitä tämä Stoualainen filosofia opettaa. Niin tota, se niinku oli aika hämmentävä huomio ja sehän on siis ikivanha antiikin aikainen keksintö tämä stoalaisuus. että sen juuret ulottuu tuonne jo vuoteen 300 tai vähintään 200 ennen ajanlasku alkua ja tuota, se stoalaisuus nimi tulee siitä, että tää ensimmäinen, joka tätä filosofiaa julisti, niin oli sellainen, että on Kitianallainen, Ja hän äh, paasasi tästä asiastaan tällaisen niin pylväshallin edustalla, jota, ja sitä pylväshallia kutsuttiin nimellä Stoa siellä Kreikassa. Niin tästä tulee sitten se nimitys, mutta sitten kuuluisimpia stoalaisia on varmasti kaikkein kuuluisin on Markus Aurelius, joka oli myöskin kuten varmaan moni tietää niin Rooman keisari ja tota, yksi niin kun, näistä hyviistä keisareista, joita oli kourallinen ja tuota, sitten varmaan toinen aika tunnettu on tää Seneca, joka myös oli valtiomies Roomassa ja keisari Neron neuvoantaja, tai mikä oli se titteli. <tuh> Mutta joo, se on kyllä aika mielenkiintoista, että miten tää niinku on... 2000 vuotta ja vähän päälle niin kun, ä, pitänyt vähän kutiinsa tämä ajattelu. Ja kun tähän tutustuu, niin se tuntuu niin kun hyvin ajankohtaiselta. Ja se tota, varmastikin johtuu siitä, että stoo se on hyvin että se niin kun, itse, itsensä ä, tunteminen ja tuota, ä, tällainen, niin itsensä kehittäminen ja parantaminen jokaisella elämän osa-alueella. Eli sinällään vaikka ä, vuosisadat vaihtuu, niin eihän ihmisyydessä kuitenkin on joku sellainen olennainen ydin, joka pysyy samana ja niin kuin samoja. Olemisen kysymyksiä pyöritellään vuosi toiseen. Ja tuota, ehkä se, mikä tiivistää, tiivistää niin sen koko filosofia ehkä yhteen niin kuin lauseeseen, niin on sellainen ajatus, että ei äh, jos et pysty asiaan vaikuttamaan, niin silloin sen täytyy antaa olla. Eli se niin kun ajatuksena, että me kauheasti ihmisinä niin murehditaan ja huolehditaan sellaisista asioista, joihin meillä ei ole niin vaikutusvaltaa. Ja se oli se Senecan kuuluisa aforismi kuulu jotakuinkin. Näin, että kärsimme enemmän mielikuvituksessamme kuin todellisuudessa. Ja tämä viittaa just siihen, että ihmisillä on tapana aina pyöritellä päässään sellaisia pahimpia mahdollisia skenaarioita ja huolehtia niin kuin menneistä ja tulevasta. Ja vaikka se joskus on totta kai tärkeää niin suunnitella tulevaa ja peilata mennyttä, mutta se, että sinne ei kannata jäädä vellomaan, koska se sitten ei, ei tule tuota hyvää lopputulosta, vaan nimenomaan sitä kärsimystä ihan turhan päiten. Ja tuota äh, Sitten ehkä tuosta Stoualaisuudesta vielä sen verran, että siinä niin kun, uh, korostetaan just sitä etiikkaa ja hyveitä ja uh, niin kun itsensä kehittämistä ja on niin neljä sellaista perushyvettä, johon aina pitäisi pyrkiä ja ne on uh, viisaus, rohkeus oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus kaikissa asioissa. Ja tota, tämä kyllä kuulostaa ihan ää, täysin paikkaansa pitävältä ja ajan mukaiselta tietysti. Ja ää, nyt olisi olis kyllä sitten ajatuksena vähän niin kun, syvemminkin tähän aiheeseen vielä tutustua, ja ää, siitä on olemassa sellainen kuulusa kirja, jonka Markus Aurelius on kirjoittanut Rooman keisarin ollessaan. On englanniksi Meditations ja suomennettu itselleni. Ja tosiaan se saa ihan suomennettuna, ja ois tässä Tarkoituksena kyllä se kirja ja lueskella, että kaikki, mitä siitä on kuullut, niin on ollut aika positiivista. Ja, tuota, joo. Hämmentävä fiilis oli, kun on pyöritellyt näitä asioita ja sitten löytääkin, että jaahas, nämähän kaikki onkin keksitty jo tuolla antiikin aikana. Mutta joo, ehdottomasti, jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa googletella ja YouTubesta löytyy tottakai miljoona eri videota, jossa on niinku tiivistettynä tämä filosofia selitetty auki. Mutta joo, semmoset mietteet nyt tälle viikolle. Kiitokset katsomisesta. Moikka.